Det här är ett bildspel som ska ge bakgrund till kraven på energieffektivitet och i några steg ska försöka beskriva varifrån det kommer, vilken utveckling och vilken är visionen vart vi är på väg. På EU-nivå pratat om roadmap för energieffektivitet. Så det här är då en schematisk bild av en roadmap kring kraven på energieffektivitet och vad det bottnar i. Från tidigare så hade man inga krav på energieffektivitet. Det fanns rekommendationer men traditionellt så har vi ju ganska enkla konstruktioner. Historiskt så har det varit varit stockväggar och eller murverk som har varit de dominerande vägglösningarna. Och över i bjällklaget sånt här hus som på bilden så är det kanske ganska otätt fyllning med mossa. Och tätheten har ju inte varit den allra bästa. Ventilationen har väl inte varit planerad utan det har varit otetheter som har bidragit i. Figuren till höger så är en sån här typisk schema som visar temperaturfördelningen i väggen, i det här fallet en stoppvägg plus någon sorts panel och in i temperaturen så ser man hur det faller till en, hög, en låg utetemperatur. När vi sen kommer in på 70-talet så har vi historiskt sett en energikris som är en nyhet. Och det hänger ihop med att länderna som producerar olja börjar ställa krav på högre priser och, och i motsvarande grad så blir det dyrare att importera bränslen och i Finland så börjar man fundera på att man måste spara valuta genom att minska på, på inköp av olja och där kommer man då till det att det ska vara bra att man tetar husen, bättre isolering. Och från, man övergår från att ha, ha rekommendationer för energieffektivitet, u så ställer man då krav. Och det här u första kraven så är ungefär samma som det här rekommendationerna har varit. Och det, i många fall så är det ungefär 100 mm isolering. Och... På 70-talet har man ju då redan nya material, man har mineralull och i det här fallet, i denna figuren till höger så är det exemplifierat med att det är en betong som har 100 mm isolering och man ser ju då på den här kurvan att, att den här isoleringen bidrar väldigt mycket till, till att temperaturen, att hålla bort värmeförlusten och det är den som syns i den där att det faller från en nästan temperatur på högra sidan till utetemperatur på, på utsidan av isoleringen. Medan betongen nästan inte isolerar någonting alls. Det byggs ju mycket på 70-talet, det byggs också mycket på 80-talet och på 90-talet. Ja, på 90-talet byggs ju förstås inte så mycket, men totalt sett så är volymen ganska stor ändå. Och det byggs ju då enligt kraven på, från 75 ungefär. Och den här bilden här till höger, den här figuren, schemat, så visar ju då hur det här u-värdeskraven har ändrat genom tiderna. Och den går ju inte så långt fram, den går fram till, till 79 eller 70-talet. Och man ser förstås hur det, hur det radikalt ändrar där det här nya isoleringsmaterialet kommer och det här nya kraven kommer. Men vi har också en stor volym byggnader som har relativt ringa isolering i ytterväggarna. Jämfört med dagens krav i alla fall. De facto, eller faktum är då i alla fall att det är inte så stor vinst i att tilläggsisolera sådana här väldigt effektiva, fyrkantiga hus. På grund av att det har relativt sett liten mantelyta i förhållande till volymen. Så, så energivinsten är inte så jättestor i såna här Objekt som syns på bilder. Under 80- och 90-talet hände inte så väldigt mycket med de här energieffektivitetskraven. Det kommer vissa ändringar i, i, i åtstramningar på huvudvärdeskraven, det, en, det enda som gäller på den tiden. Och, äh, återvinning är också en sak som kommer in. Återvinning på ventilationsluften. Och, de, en, kraven, ökningen i kraven i u så innebär ungefär att man går från 100 mm upp till 175 mm med normal värmeisolering, mineralull. Och likadant på, på övrig bildlag att man börjar komma upp till 200-250 mm som kravnivå för värmeisolering. Och som sagt man inför ett krav på värmeåtervinning på, på nybyggnader. Det som då händer på, på 90-talet är att det började dyka upp den här klimatfrågan och det är ju en serie av, av konferenser där man diskuterar det här med, med växthusgaser och effekterna av växthusgaser, riskerna för att temperaturen höjs globalt och så vidare bortåt. Så då 2010 så kommer EU med direktiv. EU är relativt. Långt fram här, kanske speciellt också Tyskland, är pådrivande kring det här energieffektivitet och växthusgaser och sånt. Och det som ni ska märka här är det här ordet eller förkortningen EPBD som står för Energy Performance of Buildings Directive. Så det är rätt många som använder den förkortningen för att i kort eller förklara eller ange vad man stöder sig på. Så 2012 så kommer det ett direktiv som säger att man ska till 2020 ner med energiförbrukningen 20% på olika nivåer. Och det som man börjar prata om där då är nära nollbyggande. Den stora förändringen som kommer så kommer då... 2012, när man införde det här total energikalkyl, alltså man förändrar kalkyleringsformen helt. Tidigare man räknade bara U-värden egentligen. Men nu övergår man till att beräkna energiförbrukningen i byggnader och man inkluderar många olika saker. Man inkluderar ventilationen, tätheten, tappvatten. Värmelaster, solinstrålning och, och så vidare. Men två saker är viktiga att notera här. Man får olika energiformsfaktorer. Det finns koefficienter för oljavid och så, så, så vidare bortåt. Och det här sägs då bottna i utredningar om vad som är verkningsgraderna för de här olika energiformerna. Men det är ju samtidigt en styrning mot sådana som påverkar och producerar växthusgaser i mindre form eller mindre omfattning. Alltså ved och vedbaserade bränslen eller i förnyelsebara bränslen så får ju en fördel i det här. Gentemot el som får en relativt dålig koefficient eller energiformsfaktor. Den andra Andra saken som, som man ska notera här är att, att uh, det är meningen att, att man ska lösa ganska mycket med installationstekniken, hustekniken. Men samtidigt är det också meningen att man ska, ska ge en valfrihet så att man kan lösa uh, eller energieffektiviteten i byggnader på många olika vis. Man kan göra det med, med ett bra huvudvärde men man kan också göra det med att använda bra... Värmeåtervinning till exempel, eller t -tid. Och här kommer också den här frågan om, om övertemperaturer, solskydd och att man inte ska ha så mycket kylning. I införandet av det här så finns också en oro för fuktskador. Så på många håll så framförs att det, det kan bli farligt för... för byggnaderna det här att, att man börjar bygga så tetahus, konstruktioner och att dessa väldigt varma väggar, tak, golv också innebär att det är en förhöjd risk för mögelbildning om det uppstår skador. För att de här tunnare konstruktionerna, inte så välisolerade konstruktionerna, också tål mera skador eller mera fuktbelastning medan såna här välisolerade varma konstruktioner kom innebär att det får inte bli så mycket fel. Den här, bilden, den här figuren, figur 4 så är val för att indikera också det här att vi får mångskiktade konstruktioner. Att Det börjar vara svårt att lösa den här väggkonstruktionen med, en, med ett enkelt skikt utan det är bra med, med flersiktiga konstruktioner och kanske speciellt det där med att det är ventilerat ytterskal så att man kan, ifall det är någonting som tränger in så kan man ventilera bort det. I samband med det här, total energikalkylen införs, så något år efteråt så införs då också krav på, på byggande vid renovering och att det ska också energimässigt ske förbättringar då man söker bygglov för renoveringsprojekt. Och det är ju i renoveringarna som den stora volymen av av projekt finns. Det är ju en väldigt liten andel som byggs nytt, så det är ju därför det kommer de där kraven. Däremot är det svårt att åstadkomma samma energieffektivitet med en gammal byggnad utan att det blir en alltför genomgripande renovering. Vi förväntar vänt, då få nya krav som gäller träderkraft från 2014. Och i praktiken så gäller det ju projekteringar som görs redan 2017 för att man ska söka bygglov för 2018. Speciellt stora projekt så fungerar säkert på det här viset att man måste börja tid. Det här är ju inte en godkända så alltså det beror ju på hur det besluts och vad som besluts. Men det är på gång och det finns redan förslag på hur det ska vara utformat. Det kommer nya gränsvärden speciellt för e men också e Energiformsfaktorerna ändrar, däremot så håller man värdena på samma nivå som tidigare och förespråkar att mycket av ändringarna eller förbättringarna, skärpningarna, ska skötas genom bättre husteknik. Det här är då en bild med en futuristisk arkitektur, kanske inte har så mycket med verkligheten att göra som framtiden kommer att bli, men den är ju lite speciell ska vi säga. Och har då en del lösningar som den visar på. Det som nu jag vill få fram här med årtalet 2030 är ju att den här processen, den här roadmapen, vägkartan för framtiden och inom EU. Så det är fortfarande på gång. Och samtidigt som vi funderar på att det kommer nya regler så funderar man på vad är nästa steg. Och det bereds alltså nu, det finns redan förslag på vilka skärpningar som ska komma, hur mycket man ska spara energi, effektivitet och utsläpp av växthusgaser. Det finns redan ganska mycket i Finland på... på förnyelsebar energi, men Finland har också ambition att utnyttja det här eller liksom dra nytta av att man har väldigt mycket så det kommer nya skärpningar också i Finland, får vi anta. För tillfället så är det lågkonjunktur så det är ganska trögt i utbyggnaden och satsningarna på energieffektivitet. Men man ser ju tecken Också inom bilindustrin så satsar man ju på, på ny teknik för att få ner energiförbrukningen. Så det här är väl ett steg i den framtida utvecklingen. Så den här sista bilden som jag ska kommentera lite så är ju 2050 då. Och egentligen en futuristisk vision för EU. Men det är ju klart att den här påverkar oss och det påverkar vårt regelverk så småningom. 2050 ligger lite över 30 år framåt, så det är ju ganska långt borta. Men det är ju ändå inte så omöjligt långt borta. Det är överskådligt tid. Många av, av dem som jobbar idag så kommer ändå att hinna jobba med det här. Och man, jag, jag har den uppfattningen att det här ordet står energivände, som är tyska för, för den här... Övergången från kärnkraftverk och kolbaserad energiproduktion. Så det finns en politisk vision eller politiska politisk övertygelse att här måste göra någonting. Man borde åstadkomma någonting. Och den här figuren 5. Så den visar ju då de där gröna staplarna hur det kan tänkas gå. Och det här gröna då visar hur det blir om man fortsätter som nu. Och det där blå anger hur förändringen blir om man går inför mindre användning av växthusgaser eller minus 80 procent på växthusgaserna på 40 år. Och om man då ser på stapeln för eller byggnader så det är det klart att det är mycket radikalt en mycket radikal förändring om man ser hur liten den här series 3, alltså den här blå stapeln är i förhållande till den gröna för 2030 eller 2010 det är ju lika höga det som finns i den här visionen är ju också att det här ska skapa, en, en, skapa innovationer och det ska skapa jobb och som vi väl tänker i Finland det skapar också jobb inom energiproduktionen alltså inom skogsbruk kanske främst det är också klart att det här möter på motstånd på många håll och speciellt inom energikluster, alltså inom kraftverksindustrin kanske främst är man starkt emot det. Inom bilindustrin så är det klart att, att man ser nu att det kanske kommer att ske en stor förändring inom ett antal år.